أنا السجن الذي دخلت إليه إيه إيه بقدميك وأعطيتني المفتاح، السجن الذي لا داله الثقال، السجن الذي يسعى عقله ولن أخرجك منه بعد أن دفعته بقدميك، وصدقني أنت لن ترغب في أنت أين لا رأي لديك، وإن ظننت أنك صاحب رأي فرأي هو رأي وأنا الذي أياه. رواية أرض السفلي هي الرواية الثانية للكاتب المصري أحمد خالد مصطفى بعد روايته الأولى فائقة الشهرة أنت ساريستوس تدور الرواية حيث الروحك روحك في عالم سفلي حيث تسافر روحك لاكتشافه تلتقي روحك فيه من أكون أنا؟ أنا فقط شخص يدعى سكوربيون وهو الذي سوف في اكتشاف غرف ذلك العالم السفلي الماهول العالم التي تحكمه شياطين، والآن هي تدعمني لنشر معنى مكان هذا وحكاية هذا العالم الشقي المهووس. الغرفة الأولى تتكلم بشكل خاص عن العهوة والتعاره وحيداً مسألة الدفاع العاهرات، حيث سوف تتعرف على قصة الثلاث عاهرات الأولى. تدعى شومالي ما وهي فتاة من قرية في كمبوديا، وأما الثانية فتدعى بربرا وهي امرأة أمريكية دخلت على الإبداع في فحين الثالثة تدعى ناتشر مانالكوف وهي في مولدافيا. الغرفة الثانية هي غرفة الوهم والخداع والكذب. حيث سوف تتعرف على بعض الرحلات المهمة في التاريخ والتي قام بإعداد تزويرها عمدا بعد ذلك سوف ننتقل إلى الغرفة الثالثة وهي غرفة الإلحاد وسوف تلتقي فيها بشخصيات شاهدة جدا بينهم فلاسفة علماء ورجال أيضا مثل ابن سينا الغزالي ابن رشد البرت أينشتاين أيضا هارفي ابن تيمية وأرسطو الكثير سوف تجدهم يتناقشون في مجموعة من الأسئلة المهمة وهي الأسئلة التي حيرت العالم مثلا متى خلق الكون؟ من خلقها؟ ولماذا؟ وأين تذهب النفس بعد موتها؟ الغرفة الرابعة هي غرفة المجرمين والقتلة حيث سوف تنتقل إلى سم مجموعة من المجرمين المعروفين في التاريخ وسوف تعيش معه حيث سوف تلتقي بنفس الشخصيات وسوف تدور مناقشات المرة حول موضوع وجود الكون بالصدفة من ناحية الدين، الفلسفة، العلم الغرفة السادسة، أي المال والنقود هناك يا صديقي، سوف تعود الماضي لازمان عابرة قديمة إلى بدايات البشرية حيث سوف تتعرف على تاريخ المقايضة قبل أن يوجد شيء اسمه النقود الورقية وسوف تتعرف على كيف استطاع اليهود التحكم في العالم عبر تحويل الذهب إلى أوراق لا قيمة لها، ثم بعد ذلك سوف ننتقل معا إلى الغرفة السابعة سوف تعود غرفة مجددا إلى غرفة العلم ستقابل نفس الشخصيات والموضوع الذي سوف نناقشه هاته المرة وموضوع هل فعلا تطور خالد أم تتطور بذاتها؟ ثم الغرفة الثانية وهي غرفة عالم النور حيث سوف ننتقل للبحث عن الإله الحق سوف تمر بالعديد من الحضارات التي كانت وما من إلى أن إلى شخص يقال له المبارك وهو الذي سوف يدل إلى الإله الحق. قد أعتقد أنه مجرد عالم افتراضي، لكن لا يا صديقي، إنه عالم حقيقي وموجود بين قدمي ويلتف حوله منذ اليوم الأول الذي ولدت إنها حقا رواية رائعة تستحق تراث في جلسة هي الثانية لهذا الكاتب الشاب على روايته الاولى انتفريستوس انصحك حقا بتحميلها وقراءتها وصدقني سوف تكتشف اشياء كثيرة لم تكن تعرفها واخيرا صديقي ان اعجبك محتوى هذا الفيديو فسوف يساعدني بالضغط على زر اللايك والاشتراك في قناة ليصلك كل جديد والى اللقاء الاخر في حلقه اخرى وفي موضوع جديد